مرحبا على شحب والعذور حشاب لا حاج الهجوى وسعدي اضحك صعبه الوقت رحاها فسعته من طف راسه فالموقوف وفالحميه لو وقف من دون راس فضل جاذب عوراها واشهد النبوه شاذب المواقف القويه وطلال اللي لو وقف لحق الهدوء